Майже п'ять сотень книжок зібрали у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці під час акції «Подаруй дитині книжку». Їх дарують дітям-переселенцям до Міжнародного дня захисту дітей. Одна з тих, хто отримав книжку в подарунок – Надія Буцюх. Разом з сім'єю дівчина переїхала з Харкова, каже, з собою не взяла жодної книжки. Коли ще звірі говорили, це Іван Франко. Так, далі «Країна історій». Напевно, щось цікаве буде. Гаррі Поттер». «Мені дуже сподобалось, тут дуже відкриті люди, дуже добрі, які нам допомагають, дуже веселі, нас розважають. Дуже приємно мені дякую». Студенти тернопільських вишів зібрали понад 100 книжок. Крім цього, для дітей у бібліотеці організували ігри та квести. Ми вирішили долучитись до такого міні-святкування для дітей, адже зараз війна і всім тяжко, а діти – це те, що нам треба радувати їх, дарувати їм радість і свято якесь, навіть під час війни. Акція «Подаруй дитині книжку» розпочалась 10 травня. Завтра працівники планують подарувати ще 300 книжок дітям-переселенцям, які живуть у селі Товста Чортківського району. «Основна мета цієї акції полягає у тому, щоб задовільнити читацький попит дітей внутрішньопереміщених осіб». Віра Горошок каже, під час заходу відвідувачі бібліотеки напишуть листи, які передадуть пораненим військовим. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.